Ako ti sreće želim, svi bi srećni bili, svi što su li voto smili Я człowieki siam Tu wiek bytę Oh,